මල බලන්න පුළුවන් මේ ඔබතුමාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔබතුමා මේ මොරොක්කෝ නගර අධිපතිට විරුද්ධව ඔබතුමා ප්‍රකාශ සටහන් කරා. අපි දන්නේ ඇති වෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මාධ්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කල්මන්තුම අපි මෙලෝ දෙයක් දන්නේ අපි දන්නේ අතරට ආවට පස්සේ තමයි මේ මිනිසු දහනවා කියලා. අපි අපිට ගහනවා අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. අපි එතකොට කිරිපත් වල එක පාරට හෙල්මට් දාගන්න දුක් ගැලේ පාර හරහා පැනලා බෙන්ද මුන්ට කියන එක විතරයි දැනන්නේ අපේ ආන්දුරු මහන්සෙට තමයි ඉස්සලාම ගහන්න පටන් ගත්තේ ඉස්සලාම ගහන්න පටන් ගත්තේ මට ඒ වෙලාවේ දරා ගන්න මට එහා පැද්දෙ හැටි මම හොම කළා ආන්දුරුන්ගේ සීට් එකක් එක ම අල්ල ගන්නකොට ඊට පස්සේ මට ගැහුවා මොනවා එක්කකින් ගැහුවාද කියලා දන්නේ නැහැ මම ඊට පස්සේ දැක්ක ප්‍රියන්ත මන්තුමා උස්සගෙන ගහන්න ඒ අවස්ථාවේ මට තුන්වෙනිම මම මට ගහන්න ගත්තා මම මගේ අනිත් සහෝදර මන්තුමල්ලට මොකද වුනේ කියලාත් නොදන්නේ මට ගහලා ගහලා මාව බිම ඇදලා දාලා මට අන්තිමේට මේ මට S2 අරගන්න බෑ මට කතා කරගන්න බෑ අතක් පයක් මේ උසව ගන්න බෑ මාව කාපට් පාරේ වැටලා දෙනකොට වැටුණා මට සිහියක් නෑ මට කියන දේ ඇහෙනවා මට කිසිම භවෝධයක් නෑ ඊට පස්සේ ටිකක් කළා යනකොට මගේ ඇඟට මොනවද මේ වතුරක් වත් කරා මට කටර දැනිකොට දෙන්නේ මේ අරක්කුවක් කරලා දෙන්නේ වක් කරලා විනාඩි දෙක තුනක් යනකොට ආපෝසරයක් මාව බිම දිගේ ඇදගෙන මගේ කලිසම් මේ ඇඳුම් ඔක්කොම කොදුම විදියට අපෞස්ථාවකට වතුන හැබැයි ඒ වෙලාවේ මාව අරගෙන ගිහිල්ලා වෙනත් ආතුරු මාර්ගයකට දාලා ඒ ගමේ මිනිස්සු තමයි බේරගත්තේ මගේ මේ ගරු mantri kumalla සියවදනාම බේරගත්තේ මගේ ගමේ මිනි. ඒ ගමේ මිනිස්සු. තව මේ ඒ ඊරියවැටිය කේ කොටස් තමයි එකතු බේරගත්තේ. ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නෑ මේක මම මේ කියනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද සමේ සවකොල മന്ത്രിවරය ඇවිල්ලා නෑ. මම එතුමාත් එක්ක පුද්ගලිකව කතා මේ ජනතා විමුක්ති කියන දීන ಪಕ್ಷය තමයි මේ කටයුත්ත ඒ නිසා අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට අපි බොහොම මේ මාජන නියෝජිත විදිහට අවලලා ඉන්න මේ මේ ද්වේෂශාගත වැඩ කරන්නවා මිලේච්ච විදිහට වැඩ කරන්නේ නෙමෙයි. හැබැයි අපි පුඩා කාලේ අපි දන්නවා 88 89 කාලේ සහ ඒ ජනතා නිකරේ මිලේච්ඡත්වයටම මේ ප්‍රකාශ කරේ. ඉතින් ඒ නිසා වෙනවා මේ වෙලාවේ මගේ උපසභාපතිතුමා සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මගේ සහෝදර മന്ത്രിතුමාලාට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම මගේ යුතුකමක් හා වගකීමක් කොටත් මේ කරපිට කරන්නේ. ඒත් එකම තමයි මම මේ වෙලාවේ ඒ අකටුත්යෙන් පස්සේ තත්වයේ පිළිබඳව මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. අතන මම මේ වෙලාවේ තාම කලක් කනදාට වෙනවා. අපි මේ බොහොම අප මල් ගත්තුත් එහෙම බොහොම නෑදැහැ පිලිසක් කොහොමද හිතවත් පිලිසක් තමයි මේ නාවුර ප්‍රාදේශ සභාව තුල ඉන්නේ. බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මොන දේශපාලන ಪಕ್ಷේ වුණත් බොහොම වැඩ කරපු පිලිසක් තමයි අපි මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා dummy alla. ඒ එකම මේ පස්වෙනි මාසයේ නවවෙනි දාවිත සූලීමත් එකම බොහොම කනගාට වෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ නාවුර නගරයේ අතන් ක්‍රියා කලාපයේ පිළිබඳන මේ බොහොම අයියා මල්ලී කියලා බොහොම සහෝදරත්වයෙන් පිටු පිරිස සමහරල්ලාවට මේගොල්ලෝගේ තිබුණා මම මේ වෙලාවේ පැහැදිලිවම කියනවා 파ටු අරමුණු මේ රටේ තිබුණා ආර්ථික වියසණයට විරුද්ධව නෙමෙයි මේගොල්ලෝ කටයුතු කරන්නේ මේගොල්ලෝ කටයුතු කරන්නේ මේ ආර්ථික වියසණයට විරුද්ධව නෙමෙයි තමන්ගේ 파ටු දේශපාලන අරමුණු වෙන එහෙම නැත්නම් මේ සබභාවේ නීත්‍යානුකූලව නොවන දේවා සම්බන්ධයෙන් ආපුවාම ඒකට විරුද්ධ වෙච්ච පිරිස දවසේ කાયදි මෙපත්පත්දු කරේ මගේ වෙනදසලට ඇවිල්ලා පුතුමල්ලා මාත තුරු දකිලා ඇති හොරා හොරා මේ සනත් හොරා කියන එක කිව්වා මම කියන්නේ මගේ ගරු උපසභාපතිතුමා තුමනට මාත තුමල්ලන්ගේ මමilla හිටිනවා රුපියල් එක දෙයක් මම මේ සභාවේ වරකම් මම කොමිස් එකක් කරන් තියෙනවා නම් කියන්න ඇවිල්ලා මේක සමාජගත කරන්න මම මෙන්න මේ දේ හොරකම් කළලා තියෙනවා නම් මම එක මොහොතක් මේ සභාවත් අනතුරේ මම රැඳෙන්න සූදානම් ඒ ඉන්න පීරියසට විශේෂයෙන් කැපකස ගත්තාම මම අද උදේත් මම මේ සියලු දේ මේ මා මේ මේ රෙකෝඩින් එක මම 40%ක් මම බලලා ආවේ අත්තම විශේෂයෙන් මේ අර මොන හේතුවකටද දැන්නේ ඥාතිත්වයක් තිබුණො තියෙන අහේ මම කියන්නේ අත්තම අහේතුවකට මේ රොෂාන් බුද්ධික කියන පුද්ගලයා එත් එක්කම દિનેෂ් හේමන්ත කියන පුද්ගලයා බොහොම සහෝදරත්වයෙන් මම හිටපොයත් එක්කම එල්සී කියන පුද්ගලයා මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඡන්ද ඉල්ලලා මේ රංග කියන පුද්ගලයා අතුරු පුරිසගේ නායකත්වයට තමයි ඇවිල්ලා සනත් හොරා සනත් හොරා කියලා කැගැහුවේ අපිත් මම 6 වෙනිද මම පැහැදිලිව එදා 6 වෙනිද තිබුණ දා පනතක් මම කිව්ල කිව්වා මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ අපි සියලු දෙනාම මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ අපි දීඩාව දිනවා මේ ආණ්ඩුවට අපි මේක බල කරලා කියන්න ඕනේ දීනවතන අපි හිටියේ මායතුළුඹ සිරුදණාව ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේගොල්ලෝගේ පාටු අරමුණු වෙනුවෙන්, පාටු බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් තමයි මේගොල්ලෝ කටයුතු කරේ මං ඉතාමත්ම පිළිගුණ මේ මෙච්ච දේ පිළිබඳව මගේ කනගාටු මම ප්‍රකාශ කරනවා මේ පුද්ගලයන්තුළුඹ සිරුදණතාව. ඒත් දෙකම තමයි මම මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් කණුමුලයායේ ප්‍රදේශේ, විදේශවාසීන්, ඒ ඒ පොලිස් ස්ථානාධිපත්‍යය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය මේ නාවුල් නගරේ නාවුල් ප්‍රදේශයේ යනත්ම මඩවත් මගේ ඒ පළකටවත් කිසිම හානියක් නොවෙන්න විවාරය වෙහිසලා එතුමාලා වැඩ කරවුවා ඒත් එක්කම තමයි මේ ප්‍රගතිශීලී මේ දැන් ඊයේ දවසේ යම් සිදුවීමක් වුණා මීට දවසේ රාත්‍රියේ මගේ ගෙදර 20ක් 30ක් කතර ගමේ මේ වන් මොහොත මේ අමම යන වාහනය අර මේ ඇවිල්ලා ඇම්බුලන්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙන ඒ සද්දෙට ඔක්කොම මේ ඇවිල්ලා මගේ ගෙදර පාන්දරම එකක් මගේ ගෙදර සභාව ප්‍රතිරය අර අපේ සමත් මල්ලිට කරදරයක්ද කියලා බලන්න ගිහලා ගෑනු කට්ටිය විදාගෙන මීටින් Arrange වෙලා ඇවිල්ලා ඉතියේ 20ක් 25ක් විතර මගේ ගෙදර ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මගේ බල මේ සියම දිනාට එක්කම මම මෙයාලා දිවස්තාවක් කරගන්නවා අපි දේශපාලන මොන බෙදවල හිටියක් මේ එක්සත් පක්ෂේ ප්‍රගතිසීමී පිලිස මේ නම වෙනදැත් වෙච්ච සිද්ධියේදී මගේ බිරිඳටත් මටත් දුරකට මේ කතා කරන්න මොන තරම්ම මට මේ කියනකොට මගේ මේ රෝම කුප මේ ණය වෙනවා හේතුව තමයි මේ පිලිස මට කතා කරලා මල්ලියෝ එයාට මොකද වෙලා මගේ බිරිඳට කතා කරලා දරුවොත් එක්ක ඒගොල්ල පුරුම උතුම විදිහට මේ එක්සත් జాතික මේ නාම ප්‍රදේශයේ එක්සත් జాතික පාක්ෂිකයෝ මගේ බිරිඳටත් මගේ දරුවන්ටත් රැකවරණය දෙන්න එතුමාල්ලා පුදුම විදිහට කටයුතු මේ සමහරවල්ලා වල සමහර රටේ විදේශවලින්දලා කතා කරා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මගේ මම नियोජනය කරන කොදියර පෙරමුණු වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රගතිශීලී මේ නාවුරුපදේශයේ CEO දනාන් මගේ ෘතවේදීත්තු මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ ඇති වෙච්ච වෙලාවේ Tamange දේශපාලන මේ අදහස Tamange දේශපාලන මතය පැත්තක දාලා මන් මගේ දරුවන් වෙනුවෙන් පෙරේසිම් පිළිබඳව මගේ ස්තුතිය මම මෙවණ අවස්ථාවේ කරනවා. ඒත් එක්කම මම මේ වෙනකොට කිරිපත්බුර ඉරියවැටි ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද දවසක් කතා කරා මොකද මං කියන්නේ මගේ ගරු mantri kumalla 6 දිනකට හිටා දවසේ පොලිසියට යන්න වෙලා තියෙනවා කටු උතර දෙන්න. ඉතින් ඒ අනුව කැඳවලා තියෙනවා කිරිපත්බුර පොලිසිය අර කටු උතර සබරන් නොකරගත්තු මාගේ ගරු දෙන්න හිටන්නේ කියලා පිළිබඳව දිනලා තියෙනවා. ඒත් දෙකම තමයි කිරිපත්බුර ඉරියවැටි ප්‍රදේශයේ ජනතාව කතා කරලා මේ මගේ ගරු mantri මේ ඒගොල්ල බලාගෙන ඉන්නවා මොකද ගිය සැරෙත් අපි කඩ උත්තර දෙන්න ගියාම අපේ ආමුදුරුනේ අපේ ආමුදුරු ආන්සලාට දාහනේ පවා පිළිහෙල කරලා මොකද ඒගොල්ලොත් පුදුම විදියට අපහසුතාවකටපත් උනම අපිට එල්ල ප්‍රහාරය පිළිබඳව මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සාමාජිකෝ යැමිල්ලයි. මම මේ වෙලාවේ මේ විශේෂයෙන්ම පිළිබඳව අපි ලොකු කනගාටුවක් ඇති වුණා. මොකද මේ ඇතැවෙච්ච සිද්ධියදී මගේ ගරු මජි ජීවිතේ බේරා ගැනීම විශාල මෙහෙමක හිටියේ කොයි වෙලාවෙ අපේ මරලා දායක දන්නේ නැහැ කියන தත්තු තුළ අපි ඉද්දි ඒ වෙලාවෙ අත්‍තරම ලොකු කනගාටුවක් ඇති වුණා. ඒ තමයි මගේ බිරිඳ සහ මම මගේ කරු මන්දුතු මල්ලලාට තමගේ බිරිඳ දරුව මතක් වෙන්නේ නැති. හැබැයි මේ දෙක අපි දැක්කා සභාපතියා ඉවරයි අපි අයින් කරනවා, മന്ത്രിවරු අයින් කරනවා, අපි බලය මිහිදවනවා කියලා මේ මාධ්‍ය තුළ සමාජ මාධ්‍ය තුළ මේ එහාට මෙහාට කරා බොහොම පිළිකුල් මේ සමාජයේ බලය ගන්න බලাগනේ ඉන්නේ. හැබැයි මේ අපිට අපි අපරෝහතාවට පත් වෙලා අපි අපි මෙහෙම දේශපාලනය කරන්නේ. ඊට වැඩිය හොඳයි මේකෙන් අයින් වෙලා කඩපු කරනවා කියන එක. මේ වෙලාවේ මම ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට මේ කාර්යයේ ඉවක් කරන්න මේ නාමික ප්‍රාදේශ සභාවේ බලය අයින් කරන්න. අපි බොහොම නිහතමානීව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට බලය, ඒ අදාළ පාර්ශ්වයට හැම නැත්තම් ජයග්‍රහණික පාර්ශ්වයට අපි ලබා දාල අපි බොහොම નિયතමාණියෝ මේකෙන් ඉවත් වෙනවා කියන එකත් එහෙම නැතුව මේ තර්ජන වලට නම් බය නෑ අපි යන්න සූදානම්ක් නෑ කියන එකත් මේ වෙලාවේ කියනවා. ඒත් එක්කම තමයි දරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට Tamange තනතුරු අහිමුනේ මේ පාලනයේ තියෙන දුර්වලතාවය කියලා නිසා genaත් මේ වෙලාවේ බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. එතකොට දරු ජනාධිපතිතුමාට මේ කඩේපු කරගෙන යනකොට තමන්ට අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් අවශ්‍ය වෙනවා, කැබිනට් මේ කඩේතුවලදී ශ්‍රී ලංකා භෞජන පෙරමුණේ පසුබෑල සිටියක් මේ වෙලාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ වෙලාවේ රටේ ක්ලා දෙන මේ අයහපත් තත්ත්වයේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා එතුමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා හැටියට මේ තනතුර බාරගෙන දේශපාලන පැත්තකින් තියලා මේ රටේ ආර්ථිකයේ ගොඩනංවන්නට යම් කිසි මෙහෙයක් කරනවා ඒ සඳහා කිසිම කොන්දෙසි විරහිතව නාවුණු ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට මම ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනවා කියන මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරමි ඕනෑම වෙලාවක හෙට දවසේ වුණත් මේ සභාව විසිරුවා වෙනවා නම් අපි බොහොම ඒ කරන ඕනෑම කටයුත්තකදී සහයෝගය දෙන්න අපි සූදානම් කියන එක හේතුව තමයි මේ මම හිතන්නේ මේ දීමනාව පිළිබඳව බලාගෙන මේක රාජකාරී කරනවා කියලා කවුරුවත් අපි මේ මා මේ മന്ത്രിවරු කිසි දිනෙක මේ දීමනාව බලාගෙන කරන මේ රාජකාරී කරන ඕනෑම විදිහකට කොන්දේසි විරහිතව ජනතාව ජනතාව මේ උගලෙන් ගලවා ගම වුණා කාරයකදී නාම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා හැරෙන මම ප්‍රසභාපතිතුමා යටතේ මම විශ්වාස කරනවා මගේ mantriවරොත් මාත් ඉකේමී කියලා ඒ නිසා ඒ සඳහා අපි සහයෝගය ලබා දෙනවා කියන ප්‍රකාශයක් කරා මේ මගේ යුතුයකමත් කීමක් වට සැර කළා නම් මම මේ කල්පනාවෙලාවේ ന്യാය පත්‍රාරණකවල මතවේ තුල මා ප්‍රකාශ කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රාර්ථනා කරනවා තුල මේ ආර්ථික වශයෙන් අපි වැඩි වෙලා රැඳිලා තියෙන උගුලේ ගොඩ එන්නට මේ කියන මේ මේ අරගල සහ මේ දේවල් පිළිබඳව තවදුරටත් අපි අවධානය යොමු කළବ නැහැ. මේ ආර්ථික උගලෙන් අපි ගොඩ එන්න ජීවන රටාවට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ අසහනයක් පියවීමට මා නියාපත්‍ර අනුකූල මා ඉදිරියට එනවා. මේ වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය ඔබේ චැනගම දුරකතනයට වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍යයි. උඩ රට අපේ YouTube නාලිකාවේ දකුණු පැසෙන් තියෙන subscribe button එක බෙල් සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබටයවස්තා හොයාගන්න. එහෙනම් මතකෙතු වේ මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානේ subscribe button එක ඔබලා බෙල් සලකුණ ඔබලා